Nem tudjuk megoldani, hát nem tudunk bemenni a Samsung, hiába a tagunk a Samsung, hát nem Én is tudom. akarunk, nem tudunk bemenni. A, igen, a nagyjártok is a tagjaink, de hát a nagy magyar középvállalkozások videótól, a nagy felhasználó, a MVM nagyon-nagyon nagy az érdeklődés, a, hát ugye évente duplázza a teljesítményét az iparág tehát ez nem Európában kevés ilyen. Az átlátszó szerkesztőség a parlamentben járt. Sikerült szóra bírnunk, meginterjúvolnunk a Magyar Akkumulátorszövetség Szövetség elnökét, Kaderják Pétert. De a bizottságülésre egy olyan képzésre jöttem, amit most a saját tagjaink számára alakítottunk ki. Most hirdettük meg először bevezetés az akkumulátoripari alapismeretekbe címet viseli. Egyelőre a tagjainknak, most ez egy ilyen pilot, de együttműködünk az Európai Akkumulátor Akadémiával, akik hát, ugye Európa, hát európai szinten erről a vita, hogy hogy lehet képíteni Európába ezt az iparágat. De ők csak beszélnek róla nálunk, meg történik az egész azért kicsit abszurd ez az egész. A parlamenti beszélgetésre az adott alkalmat, hogy a fenntartható Fejlődés Bizottsága tematikus ülésnapot hirdetett. A hazai vízi közművek állapotáról, az akkumulátorgyárok körüli agályokról félelmekről kérdezték volna az illetékeseket. Köztük vantos Csaba energiaügyi minisztert, Szijjártó Péter külügyminisztert és más kormányzati szereplőket. Ám sem ők, sem a bizottság fideszes tagjait nem vettek részt ezen az ülésen. Így az határozat képtelen lett. Nemutő a üresztában, ez a nétában kötött ürás helyet, akkor mindannyian láthatjuk, hogy a jelenlet képviselő száma miatt az ülés nem határozatképes. képes. Gyakorlatilag a kormányzati részről nem vett részt senki ezen a beszélgetésen. Csak a civilek voltak jelen, illetve Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátorszövetség elnöke. A szövetség semmilyen módon nem tudja átvállalni a tagvállalataitól azt, hogy betartsák a magyar környezeti szabályokat. Se a hatóságoktól nem tudja átvállalni azt, hogy betartassák a saját tagvállalatainkkal szemben a megfelelő magyar jogszabályokat. Bármilyen, aminek Magyarországon megszűnik a minisztériuma, annak az anyák készsák meg a levét. Nézzük meg nyugodtan az egészségügyet, az oktatást, és most már a környezetvédelmet is. Felháborító, hogy ezzel kell az anyáknak foglalkozni egyébként. Különösen nagy problémának látjuk, és a debreceni vízhasználati számháború nagyon-nagyon jó rámutat erre a kérdésre hogy úgy tűnik, hogy az engedélyezések, a területi beruházások engedélyezései is fel vannak szeletelve, ezt a szakma úgy hívja, hogy szalámizás. leszalámizák ezeket az adatokat, mi folyamatosan hadakozunk ezzel ellen, hogy alsó küszöbérték, felső küszöbérték, első fázis, második fázis. a debreceni beruházás fázisokra van bontva. Ezek a fázisok külön vannak engedélyezve és külön van mellette engedélyezve az ipari park és ezért nem jutnak dőlőre a civilek és ezért nem jutnak dőlőre a kormányzati szereplők, amikor a vízhasználatokat ütköztetik, hiszen mindenki igazat mond, csak éppen nem mindegy, hogy az jár vízigényének az első fázisának a vízhasználatáról beszélünk, az ipari park fejlesztésének első ütemének a vízhasználatáról beszélünk, vagy az ipari park fejlesztésének és a gyár összes fázisának megvalósulásakor szükséges vízigényről beszélünk. Nagyon fontos ez a kérdés valóban, hogy mit bír el a Debreceni Vízbázis. Hadd ne merjek én most ebben a ügyben nyilatkozni. Én is azt látom, hogy egy nagy számháború folyik ezen a területen, ezt alaposan, nagyon alaposan meg kell vizsgálni. De azt is felt kell tenni azt a kérdést is, és nemcsak a vízzel kapcsolatban, hanem a terfőfölddel kapcsolatban is, hogy vajon Debrecennek jó-e, hogy a bmw oda költözik, és ott fog full elektromos autókat gyártani 2024-től mert hogy az is olyan termőföldön létesül, és az is vézigényes tevékenység. A Debreceni akkumulátorgyár kapcsán az a hír terjed, hogy szürkevizet fognak felhasználni a hűtőtornyokban hűtésre. Ez a szürkevíz nem áll még rendelkezésre, tehát ez kidolgozás alatt van. Mi azt is szeretnénk megtudni, hogy hogy ki fogja ezt kidolgozni, mennyi idő ezt kidolgozni, mennyibe kerül, ki fogja ezt kifizetni, mert hogy mindenhol úgy terjedt el, hogy ezt már csinálják. A vízkoalíció az ülésnap előtt a demonstrációt is hirdetett a parlament előtt, ahol már összefoglalták azokat a problémákat, amik az ivóvíz kapcsolatosak. Hogy látható, hogy tőlem jobbra, egy kiállítás, ami azt hivatott megmutatni, hogy Magyarországon jelenleg az ivóvíz hálózattal milyen problémák vannak, mi az, amivel találkozhatunk a mindennapjai során elsüllyett autó Rebleten utcájén csőtörések, víz. Mert hogy azt tapasztaljuk, hogy, hogy nagyon sok a csőtörés, nagyon kockázatos a hálózat, és ugye ez például tavaly is több településen ivóvíz hiányt okozott konkrétan a 40 fokos hőségben, és hát idén sem készülünk másra, mint hogy halmozódni fognak ezek a, ezek a helyzetek. Ugye nem csak arról van szó, hogy a hálózat kockázatos, hanem arról is van szó van, hogy gyakorlatilag nagyon előregedett a, a dolgozóknak a korfája, és. És nagyon sok a szakember hiány.